Okei. Okay. Äh, vielä kerran kiitos kutsusta. Olemme täällä tänään kirjastolta puhumassa hieman omia ajatuksia nyt sitten, sitten tuota meidän bokseista ja, ja, ja trendivallankumoushankkeista. Mennään saman tien eteenpäin. Lyhykäisyydessään käydään läpi vielä, että ketäs meitä täällä onkaan ja otetaanko vasemmalta oikealle, kuten tapoihin kuuluu, niin Juli, ole hyvä. Kiitoksia. Eli vasemmalta oikealle, niin tässä nyt vasemmalla on siis minä, Juli, Juliana Graan pitkästi sanottuna projektisuunnittelija tässä Aketikessä eli alueellisessa kehittämistehtävässä Tampereella, eli Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Mun nimi on Jarko koordinaattorina täällä Aketikessä eli alueellisessa kehittämistehtävässä. Tehdään siis osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista mietitään meidän Pirkanmaan Keski-Suomen kirjastolaisille. Jep Jep ja Valpasvoin Ilkka. No on tuossa hienosti näkyvässä kuvassa Tuolla Tesoman kirjastossa, missä mun varsinainen työpaikkani sijaitsee. Olen siellä paljon joka tarkoittaa sitä, että mä oon ollut alun perin nuoriso-ohjaajana, mutta on palkattu hyvinvointikeskuskirjastoon vähän niin tuomaan nuoriso ja, ja semmoista osaamista ja panosta sinne. Ja nyt tässä on kohta, kohta alkaa olla lukuvuosi täynnä pikkuhiljaa niin tuota, tällaista lukemisen trendivalla, kun on kirjaston hanketta, jossa nuorten mediaryhmää ja nuorten näkökulmaa niin kun, oikeastaan niin kun mediasisältöjen tekemiseen ja tavallaan näkemystä siihen, että mitä niin toiset nuoret esimerkiksi voisi lukea ja mitä voisi niille suositella. Ja kerron niistä kohta sitten enemmän, jos ehdin Hienoa. Sitten pohjustusta siihen, että miksi olemme täällä tänään. Niin me tuodaan nyt kaksi erilaista näkökulmaa uusiin taitoihin, ja, ja mainitsinkin tässä elinikäisen oppimisen, niin ehkä, ehkä sitä taustaa vasten kiintoisia ajatuksia. Eli me esitellään Julin kanssa tässä tällaista niin osaamisen, kehittämisen ja, ja, ja kirjastolaisten näkökulmaa, tällaisten salakkujen kautta, eli esitellään tämän konseptin syntyhistoriaa, nykyisyyttä ja, ja hieman tulevia ajatuksia, ja sitten Ilkka puhuu tosiaan nyt sitten asiakkaiden näkökulmasta niin kuin nuorten vinkkelistä, eli, eli tästä hanke, hankepuolesta, ja ajatellaan, että nämä, nämä niin kaksi kolikon kääntöpuolta liittyvät aika keskeisestikin yhteen, eli, eli kun me puhutaan kirjastossa paljon siitä, että, että mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, niin vahvasti ajatellaan niin, että, että meillä tietysti täytyy olla perustaidot ja, ja tiedot itsellämme kirjastolaisilla siihen, että, että me voidaan ylipäätään jotakin tehdä asiakkaiden kanssa. Eli osaaminen tavallaan näkyy ja säteilee sitten myös siihen asiakastyöhön. Ja näin. Pikeboxi-salkut tukevat siis kirjastolaisten tikiosaamista. Ja tästä nyt semmoinen tiivis noin kymmenessä minuutissa, mistä on kyse. Tässä vielä kertauksena meidän alueellinen kehittämistehtävä alue. Eli työskennellään siis Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella. Meillä on kuntia, 45 tällä alueella kirjastoyksiköitä reilusti yli 100, ja henkilötyövuosia, henkilöstöä noin 600-650, hieman, hieman tuota, laskentatavasta riippuen. Mut ydinjuttu on se, että et meillä niin kirjastohenkilöstön osaaminenkin on, on hyvin erilaista eri kirjastoissa, ja meillä on erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa vaikkapa uh, uusien teknologioiden kanssa asioita, niin, niin sen takia me ollaan, me ollaan kehitetty tämmöinen Bigaboxi-konsepti, josta mä kerron nyt sitten seuraavilla kalvoilla vielä hieman lisää. Ja tässä nyt tämmöinen timeline siitä, että miten tämä koko pikeboksi ajatus kehittyi ja syntyi. Ää, kun me ollaan järjestetty koulutuksia, inspiroivia koulutuksia erityisesti henkilöstön digiosaamiseen, niin aika nopeasti tuli vastaan sellainen, että nämä koulutukset herätti valtavan toive rynnäkön ja rynnistyksen siitä, että haluttaisiin kirjastoihin näitä laitteita, millä voidaan sitten, sitten sekä henkilöstön osaamista kehittää, mutta järjestää myös sitten asiakastapahtumia. Ja tuossa oikeastaan elokuussa 2019 saatiin viesti tota kotipalvelut yksiköstä eli heillä oli tämmöinen ajatus, että että haluaisivat kuvata 360 videoa ja, ja hyödyntää VR-teknologiaa, mutta ei oikein ollut laitteita, niin sitten me tota, sanoitettiin marraskuussa 2019 meidän alueellisen kehittämistehtävän toimintasuunnitelmaan tällainen muotoilu digiväline lainaamosta ja oppimissalkuista, joita tuossa Haveri Jukkakin hieman, hieman sivusi tämmöistä salkkuajattelua. Niin pyrittiin tekemään sitten meille omia salkkuja tänne tota Pirkanmaan ja Keskusuomen kirjastoihin kiertämään. Sitten 20 vuonna aloitettiin suunnittelu, näiden salkkujen suunnittelu ja, ja, ja tuota lähtiin miettimään sitä, että minkälaista välineistöä näissä pitäisi olla. Ja joulukuussa 2020 päästiin viimeisten tilaamaan laitteita ja, ja purkamaan näitä. näitä tota, Gigantin ja verkkokauppojen paketteja ja boksittamaan sitten näitä meidän digivälineitä näihin salkkuihin. Ja nyt sitten 21 vuoden alusta lähtien me ollaan jalkautettu näiden salkkujen ää, tota, toimintaa siinä muodossa, että, että meillä on tämmöisiä työpajoja näiden ympärille ja, ja salkutkin kiertävät aktiivisesti tuolla alueella. Tästä oikeastaan semmoinen niin johtoajatus tästä, että, että tavallaan niin Tämä aikajana kertoo aika hyvin sen, että, että miten tämmöinen niinku projekti syntyy ja miten se kehittyy ja miten sitä ylläpidetään, että, että me haluttiin alusta lähtien puhua jostakin muusta kuin digivälinen lainaamusta, joka kuulostaa ehkä hieman kuivalta ja me sitten nimettiin nämä Pike-bokseiksi nämä meidän, me, meidän tota lainattavat, kirjastoilla lainattavat salkut. Eli tuossa on tuo etuliite Pirkanmaa ja Keski-Suomi eli Pike ja sitten boksi tietysti tästä salkusta hyvin juontuva nimitys. Ja sitten muutamia poimintoja tuosta meidän suunnitteluvaiheista, eli mitä tämä kaikki piti sisällään. Lähettiin myös siitä, että me halutaan jotenkin brändätä tämä niin kuin visuaalisesti tunnistettavaksi. Ja tuossa näettekin meidän, meidän tuota, hienon logon, joka, joka on tuossa vasemmassa yläkulmassa. Kuvattiin myös tämmöisiä unboxing-videoita näiden boksien käytöstä, jotka tietysti niin inspiroisivat meidän kirjastolaisia ottamaan nämä boksit käyttöön. Tuossa muutamia kuvia sitten myös tästä niin boksien ikään kuin rakentamisprosessista. Eli me rakennettiin nämä boksit ihan itse niin, että, että tota purettiin tosiaan laatikoita, joita kaupasta tilattiin, ja sitten niitä noihin vahtomuovikoteloihin sitten aseteltiin sopivalla tavalla kirjastolaisten käyttöön. Ja Juli ottaakin koppia sitten tästä. Jees, kiitos Jarkko. Eli sellainen oli intro nyt nopeasti siihen, että mistä nuo se bokseista oli kysymys. Et nyt katsotaan sit ihan nopeasti, että mitä nämä boxit pitää sisällään. Mä en näytä tuota videota, mutta se löytyy ihan tuolta YouTubesta kirjoittamalla hakuun, että mitä ovat Pikeboksit. Niin, niin siellä tulee lyhyt kuvaus siitä, että mitä näillä bokseilla nyt voi esimerkiksi tehdä ja mitä niissä on. Mutta tosiaan niin kuin nyt suurin piirtein vuoden nämä bokset on kiertänyt, joten meillä on nyt jonkinlaista käsitystä myös tästä näiden pedagogisesta, tai niin kuin pedagogisesta puolesta. Että ollaan pystytty ehkä vähän hahmottamaan sitä, että mitä ensinnäkin niin kuin asiakkaat on oppineet, koska näitä on käytetty työpajoissa, sieltä kirjastot on järkkäilleet asiakkaille. Ja sitten mitä kirjastolaiset itse on oppineet näistä, mutta sitten myös se, että miten esimerkiksi näitä työpajoja on voinut kehittää edelleen, ja sitten se, että mitä me ollaan opittu tässä matkan varrella. Että tässä on ihan valtava, valtava määrä tulokulmia tähän jatkuvaan oppimiseen ylipäätään. Tuo ykkösboksi sisältää siis VR-laitteistoa. Siellä on nuo VR-lasit ja sitten siellä on tabletti. Ja sitten siellä on kaikenlaista sellaista tarvetta, mitä tarvitset VR-sisältöjen käyttämiseen. Siellä on myös muun muassa 360 kamera, sitten tuossa pela niin siellä on tuo PS4, ja siihenkin löytyy sitten pleikkailin omat VR-lasit, ja sitten siellä on erilaisia pelejä yhteensä kierrossa samaan aikaan viisi kappaletta, ja niitä sitten vaihdellaan aina tarpeen mukaan. Kolmospoksi boksi opettaa sitten äänittämisen ja esimerkiksi podcastin tuotannon salat. Siellä on hyvät äänityspehkeet ja mikrofonit ja kaikki mitä tarvitaan oman podcast-studion pykäämiseen. Paitsi puhuit siellä ei valitettavasti ole. Nelosboksissa löytyy somettamiseen tärkeitä välineitä, kuten esimerkiksi älypuhelin, jossa on erilaisia sovelluksia asennettuna. Sitten siellä on mikrofonilaitteistot ja sitten siellä on tuo kuvan vakaa ja sitten erilaisia kalansilmälinsejä, joita voi käyttää eri tarkoituksiin. Ja sitten lopuksi on tuo vitosalkku, joka keskittyy sitten tähän kuvaamiseen. Sitä nyt voi esimerkiksi kuvata joko ihan valokuvasettia tai sitten videosettia, mitä nyt tämmöiseen tubetustyyliin esimerkiksi haluaa. Että siellä, on, siellä on kameraständiä, ja lisävaloa ja sitten Kanonin järkkäriä ja jäätävä kasa muistikortteja, erilaisia tallennusvälineitä. Sellaisia boksin sisällöt. Mä luulen, että mä en hirveästi tästä nyt kerkeä kertoa, mutta niin kun mitä enemmän niin kun, siis tämä jatkuva ylläpito on niin oppimista myös meille ollut näistä. Että meidän pitää niin koko ajan miettiä, että nämä boksit toisaalta niin on ajankohtaisia. Tämä on vain niin yksi tapa toteuttaa näitä bokseja, että erilaisia boksi-konsepteja on muillakin kehittämistehtävillä näillä alueilla Suomessa. Tämä on niin kun yksi esimerkki näistä. Mutta ei mennä tuohon videoon, voitte katsoa sen, ei mennä <lacht> voitte katsoa sen myöhemmin itse, katsotaan, kun päästään eteenpäin. Mutta siis vähän tuon haverin joka tyyliin, niin meillä on tässä itse asiassa tämmöistä niinku neljä erilaista tavallaan tulokulmaa. Et meillä on tuolla nettisivuilla on tukimateriaalit siihen, että miten esimerkiksi bokseja käytetään, erilaiset käyttöohjeet ja sitten nämä osallistat siitä, että mitä kukin boksi sisältää. Ja Tätä verkkosivuilta käytetään myös sitten boksien varaamiseen, ei just tämmöisen itsenäisen käytön tukena, että miten esimerkiksi ongelmatilanteisiin saa meiltä boksien vastuuhenkilöiltä apua tai sitten tämmöisen parviälyn kautta, eli koko pikäalueen yhteisen WhatsApp-ryhmän kautta. Ja sitten siellä kerätään myös palautetta siitä, että miten boksia on hyödynnetty. Linkki löytyy tuolta chatista myös. Ja sitten siinä on haluttu muistuttaa sitä, että tämä konsepti liittyy tähän digiosaamisen ylläpitämiseen, johon meillä oli aikoinaan olemassa tällainen digiajokortti, joka haudattiin viime vuonna, ja sen jatkumon seuraavaksi osaksi tuli ASPA-ajokortti, joka muistuttaa, että tämä digiosaamisen ylläpitäminen konkretisoituu asiakaspalvelussa, eli asiakkaita varten näitä työtä tehdään ja asiakkaita varten sitä digiosaamistakin ylläpidetään. Sitten meillä on nämä varsinaiset työpajat, joilla haluttiin mahdollistaa se, että joku oikeasti käyttää näitä, koska ei voi vaan jättää sisältöjä tähän ja tehdä nettisivuja ja olettaa, että ihmiset rupeaa käyttämään erilaisia bokseja. Eli näiden työpajojen tarkoitus oli jalkauttaa nämä pikevauksit kirjastoihin, että työntekijät voi oikeasti tutustua eri laitteisiin ja siihen, että miten niitä käytetään ja että missä niitä ennen kaikkea voi käyttää siinä oman kirjaston kontekstissa. Meillä on tuota Ilona IT-stä hyvä kouluttaja, joka viime vuonna teki kahdeksan työpajaa ja tänään tehdään vähintään tänään. Ei tänään tänä vuonna vähintään kahdeksan työpajaa. Ja ne on semmoisia koko päivän pajoja, jossa tutustutaan yhteen kahteen boksiin kymmenen niin hengen porukalla. Et siinä tulee tämä hands on, joka on mainittu, ja sitten tämä, että niin kuin miten juuri meidän kirjasto hyötyy näistä bokseista. Eli sellainen. Tämä pedagogisuus oikeastaan nousi asiakas ei asiakaspalautteista, vaan näistä osallistujapalautteista näissä työpajoissa. Että se, että tämä on tarjonnut kirjastolaisille todella paljon konkretiaa, että sitä on pidetty hyvän tuulisesta ja toimeliaasta työpaja-ilmapiiristä, mikä siinä on. Että siinä on toisaalta pieniä, vähän vaatimattomia kokonaisuuksia. Työpajan tavoitteena on voinut olla, että tehdään vaikka niin 2-3 erilaista konkreettista tuotosta, että ei sen enempää. Että haluttu ottaa sen näkökulma, että kuunnellaan ihmisiä ja katsotaan, miten tämä oikeasti liittyy siihen kirjaston arkeen. Sitten yhteisöllisyys on pidetty siitä, että pystytty yhdessä tekemään ja yhdessä kysymään, jolloin kaikki kysymykset, mitä tulee, niin niitä ei välttämättä tulisi pohdittua tai avattua verrattuna siihen, että jos yksin kirjastossa vaan otat sen boksin ja katsot, että no, mitä mä tällä teen. Sitten sieltä on tullut oivalluksia ja niin tällaisia ennakko-odotuksia on pystytty kumoamaan siitä, että se kynnys sen digiosaamisen tai jonka vaikka mediasisällön luomiseen olisi jotenkin valtava, niin tämmöisiä lampuja on syttynyt paljon. Ja sitten se, että nämä on yhdenvertaisia. Oma toimikirjastot, oma aika on mahdollistanut sen, että kirjastolaiset on päässyt oikeasti koulutukseen, koska koulutus on tullut heidän luokseen eikä heidän ole tarvinnut matkustaa. Ja sitten tämä innostus, tämä elinikäinen oppiminen on tullut näissä pajoissa tosi hyvin läsnä. Joo, tästä hyvin nopea slaidi, että päästetään sitten Ilkka vielä. Tuossa äskein vilahti tuo Joutsan työpaja, siellä oli Pete Saber, ja tässä ollaan Viitasaaressa kuvaamassa kirjavinkkausta näillä Boksin välineistöllä. Sitten ollaan taas Joutsassa. Tässä on tätä yhteisöllistä puolta, ehkä sitä, että porukka oikeasti pystyy keskustelemaan kouluttajan kanssa. Ja sitten vielä jatkuvuus sitä että mitä pajan jälkeen on tapahtunut, nämä kaikki se sitten on tulleet näistä kirjastolaisilta jotka on, tai kirjastolaisilta, jotka on pajoihin osallistuneet, tai jotka nyt muuten vaan haluaa hyödyntää niitä, niin näitä on sitten poimittu somesta. Ja niitä poimitaan jatkossakin somesta, ja niitä laitetaan tuonne meidän somekanaviin myös, ja tämä somekanava, tämä Piken kirjastoklubi, joka kannattaa laittaa seurantaan, niin me oikeastaan luonnehtii sitä ylipäätään kirjastolaisten ja tätä Pikäläisten ja AKEPin suhtautumista tähän jatkuvaan oppimiseen ja elinikäiseen oppimiseen ylipäätään. Eli me kaikki opitaan ja osataan. Koska se siinä. Onko lyhättävä, Arto? Annetaanko Ilkalle puheenvuoro? Tämä oli täydellinen kattaus, Juli. Ja ei muuta kuin seuraavaksi pallo Ilkalle. Ole hyvä. No niin, nyt tulee hienoja ääniä, koska täällä on paljon laitteita. Luvimme, että tehdään tämmöinen tietokone-svaffi. Noin, Me... Ja tuolta laitetaan. Yes. Puhutaan siis tuota nuorilta nuorille tehtävästä tämmöisestä mediatyöstä, jota on hankerahoilla toteutettu alkuperäisenä ajatuksena, että sitä tehdään, tehdään perusopetuksen valinnaisena aineena. Mutta kippas kappas, sitten kun puhutaan hankkeesta ja perusopetuksen opetussuunnitelmasta, niin nehän ei keskustele ajallisesti toistensa kanssa yhtään, eli siinä vaiheessa kun pitäisi tietää, että tällainen tulee, niin rahoitukset tulee vuoden tai puolitoista myöhässä sitten, ja sittenhän ei tietysti voi mitenkään vannoa, että sellainen tulee, jos rahoituksilla niitä tehdään, jotta tulee ulkopuolelta. Eli ei tehty. Ja tota... Oho, nyt mentiin kaksi. Takasi. Paidaan vasemmalla. Näin just en mennyt katsomaan. No niin. Olemme kartalla hyvää iltapäivää vain. Eli tota, alkuperäinen ajatus muuttui sit siihen, että tehdään tällainen tota, harrastetoimintajuttu, ja tässä nyt ihan vahvasti oltaisiin varmasti käytetty noita pikebokseja kiin jos ei meillä olisi tässä nuorisopalveluyhteistyö päällä koko ajan meillä on siis perusopetuksen opettajia tässä ollut kehittämässä ja sitten ja nuorisotyöntekijöitä ja ohjaajia ja kulttuurituottajia sekä sitten kirjasto ihmisiä laajasti lasten ja nuorten kehityspuolelta ja alkuperäinen ajatus että nuoret tekee sisältöä kirjoista musasta leffoista peleistä someen ja niin pyritään kohdistaa niitä sen oman ikäisille, että tavallaan saa nuorten ääni enemmän ete esille. ja Opetaan samalla sitten niin viikkauksesta, kritiikistä, toimittamishommista. Ja tämä hieno ajatus on lähtenyt osittain käyntiin sitten kumminkin puolivälissä kautta tuossa vuodenvaihteessa. Ollaan painotettu enemmän toimituksellisuutta, eli ollaan enemmän tehty yhdessä juttuja, koska jotain sisältöä pitää saada sitten siinä vaiheessa, jos niitä nuorilta, jotka tähän on mukaan lähtenyt niin ei vaan niin sanotusti irtoa jatkuvasti niitä. Niitä omia vinkkauksia, niin ollaan sitten tehty tapahtumia, ollaan käyty katsomassa teatteriesitystä ja tehty siitä kritiikkiä tai tällaista arviota vähintään. Ja tuota, mainoksia ollaan tehty nuorisopalveluiden kirjaston tapahtumia tehdä jatkossakin. Ja en tiedä, kannattaako meidän näyttää sitä videota sieltä lopusta, jos ei siitäkään ole ääniä. me silti näyttää tässä videossa vaan pyörii. Kohta me mennään siihen, koska kello on paljon. Mutta tuota... Harrastetoimintaa, meikäläinen tekee tätä ihan koko ajan, ja ollaan saatu somerkkoihin kirjoista, ollaan saatu myös vähän levyistä, ja ollaan saatu muun muassa aluevaaleista, kun se nuorilla porisi siinä kohtaa, niin tuonne Instagramin story puolelle tehty, nyt ollaan tehty podcasteja useampi kappale, ja tuota, äh, muun muassa lukutaidosta, joka on oikein hyvä yläkoululaista keskenään puhuu siitä, että mikä, kuka lukee, ja millaista on lukutaitoja, missä on vika siinä, että toiset ei lue, ja tuota, tuota, tuota. Tässä meillä on vielä pari kuukautta aikaa. Meillä on sitten tulossa muassa mm. äänenäyttelijä ja tubettaja Jennysvoisesin kanssa somepapahtuma viikon, viikon päästä Metsossa lukuviikolla. Ja sieltä sitten nuoret tekevät making of videota siitä, samalla kun Jenny opettaa muille, että miten homma pyörii. Ja Pirkkalan kirjasto tässä on ollut sellaisena, että kopioi toimintaa, eli ku, oppinaana. Yhdestäjien kanssa me ollaan pohdittu yhteisiä juttuja, mutta sitten kun tuo luova kirjoittamisen puoli ei ehkä ole ollut tämän, tämän tota, kyseisen ryhmän sellainen juttu, niin ei ole siihen sitten panostettu niin paljon. Yle Uutisluokka on ollut meillä tässä yhteistyökumppanina, eli on ollut uutiskummi sieltä. Ja tota, ollaan sitten tota, omassa lähdekritiikistä ja, ja tota, haastattelemisesta ja toimittamisesta tällaisesta. Ei kaikki Heidi Seppälä on tuolla, jos ei näy tuossa, niin se on virkka edustaja joka ei näy tuossa listassa ollenkaan, kun täällä on taas vähän vaihtunut nämä välitykset niin sanotusti, kuin eri ohjelmalla auki. Ja Päästäänkö me tuosta vielä? päästä Tuotoksia on siis tehty tosiaan. Oli tällainen Star Wars-tapahtuma, jonka piti olla oikea tapahtuma, monitoimitalo 13, jossa olisi ollut sitten satoja nuoria aiheen teemasta, mutta sitten oli koronan kanssa vähän seka sekä vaan, että voiko järjestää, niin sitten tapahtuma pidettiin ja siitä tehtiin mainoksia. podcastia tosiaan on tehty, aluevaalit Frankenstein, Halo Helsingin levystä, poikakohdellisen näytelmä, vähän muutakin on tulossa sitten Jennys Voices. Ja tota, mennään vielä nuorisopalveluiden pelitila Pelifarmille tekemään sekä ohjaajasta että pelaavasta nuoresta haastattelua ja sitten tehdään niistä jonkinlainen julkaisu. Ja sen enempää, en, kun laitan tuon pyörimään, kun kello on paljon, jos äänet ei kuulu, Siihen kuuluu, mutta ainakin näkyy jotain. Tässä on hienoa sellaista Star Wars-henkistä, mutta ei ihan suoraa musiikkia taustalla. Tämä on yhden meidän nuoren tekemä mainosvideo, joka oli tuota tähtien sota tapahtumaan. Itsekin olen saattanut siihen jotain pientä räpeltää, mutta editointi ja suunnitelma on pääasiassa hänen. Ja tämä on tällainen minuutin pätkä, että ottakaa vielä hetki. Jos on jotain kysymyksiä tästä aiheesta, niin pistäkää chattiin. Jos olette vielä linjoilla. Kesäaika ja yliaika, mutta ihan tosissaan vielä pari minuuttia voidaan olla tässä. Nyt on mennyt vasta 30 sekuntia meidän aikaa Tämä... ja me päästiin aloittamaan vähän myöhässä. Niin. Hyvin ehti. Tähän tuota, kyseinen nuori esimerkiksi ihan kymmenessä minuutissa inspiroi tällaisen pienen teemaan sopivan animaation, kun se hänen mielestään sopii tarinaan. ja tässä se olisi vähän teknotaustalla, kun stormtrooperit siellä tanssii. Tällainen mainos. Tämmöistä me ollaan tehty. Eli siinä on meidän kiitos slideimme sitten vielä. Eli jatketaan sitä oppimista. Ja tämä itse asiassa, me tuosta paitastuorista voitte etsiä sieltä Instasta settiä, mutta siis tämä What's More Punk Than The Public Libraries itse asiassa kertoo tästä jatkuvan oppimisen asenteesta, joka kirjastolaisella on, koska niin silmät auki ja aina voidaan kysyä, että miksi ja aina voidaan tehdä itse ja kokeilla. oletteko huomanneet, että tuo kitara, joka on tuossa Jarkon olkapäällä, niin on ihan sama kulmassa, mutta ei ihan Tämä on tarkkaan mietitty. Kyllä, Totta. Mä Huomasin nyt vasta tämän yhtäläisyyden. Tämä on selkeästi nyt harkittu. Mutta kiitoksia minunkin puolesta. Ja, ja tota, ehkä ehkä niin tähän vielä tähän on tämä kuva on otettu näissä meidän uusissa harrastetiloissa täällä Metsossa. Eli soundi ja visio, vahvasti toiminnalliset musiikkiin liittyvät tilat, niin niitäkin tulee kovaa vauhtia kirjastoihin. Ja NetSoonkin saimme, saimme nyt sitten studion ja, ja musiikkilaitteita, ja, ja vaikka mitä, vinyylileikkureita ja printtereitä, eli tämmöistä Makerspace-toimintaa. Mutta kiitoksia tosiaan meidän kaikkien puolesta ja näillä eteenpäin. nuorten mediaryhmästä kysyttävää, niin... Tota... Minä vastailen mielelläni ja chatissa pitäisi olla linkki YouTube-sivulle, josta löytyy noita tuotoksia enemmänkin, jos haluan tehdä katsomia. Siellä on muun mm. muassa kaksi podcastia.